أنواع الأعضاء تختلف أنواع الأعضاء داخل الكاست كل عضو له خصائص تميزه كما أن لكل عضو طبيعة خاصة في البداية يوضع الرمز الخاص بالعضو على اليمين لأسفل يساوي نفس الرمز الموجود للعنصر رمز آخر هو نفس الرمز مضاف إليه علامة الورقة المثنية وهي للدلالة على ارتباط العضو ارتباطا خارجيا ترتب الأعضاء في الكاست وفق نظام معين يمكن عمل فهرسة للأعضاء من خلال قائمة modify sort أول أنواع الأعضاء اللي هنتكلم عنها البيت ماب، البيت ماب ممكن تصدر أو تنتج داخل دايركتور، وممكن تنتج داخل أي برنامج لإنتاج الرسوم، خصائص البيت ماب عبارة عن الباليت الخاضعة لها الصورة، يمكن تسمية العضو أو البيت ماب في أعلى في هذا المكان. تاني نوع من أنواع الأعضاء هو الفيكتور شيب وزي ما احنا شايفين الرسمة بتاعته عبارة عن نقطتين متوصلين الفيكتور شيب بيقصد به رسوم بالمعادلات اي الرسم عبارة عن خطوط هذه الخطوط رسمة وفق معادلات تتميز خطوط الفيكتور لا تشغل حيز على الجهاز النوع التالت هو الساوند وبنحصل عليه من خلال عملية الاستيراد الساوند هيالي ذكر كل ما يخصه في موضوع خاص بذاته النوع التالي من انواع الاعضاء هو البلتة طبعا البلتة زي ما احنا شايفين بلتة لها بعض الخصائص عبارة عن تدريج للالوان الحمراء ممكن احنا ننشئ بلتة جديدة من خلال ويندو كالر بلت واختيار البلتة المراد التعديل فيها ثم اجراء عملية سحب وضغط مفتاح بليند لتخفيف الدرجه اللونيه او عمل سايكل للكلرز اي اجراء عمليه تدوير للالوان او قلب الالوان كما يمكن عكس الاوضاع كما يظهر امامنا الان يظهر في هذا المكان رقم اللون كما يمكن سحب البالتة اللونيه أو تحديد عنصر عليها أو مجموعة عناصر وعمل إغلاق لمجموعة الألوان أو عكس لهذه الألوان النوع التالي من أنواع الأعضاء هو الفيديو وزي ما قلنا إن الدايركتور يقدر يستورد فيديو من الامتدادات الثلاثة الـ AVI والـ Move Real Player كمان ممكن دايركتور يدخل أعضاء من النوع Embed عن طريق قائمة Insert Tablerio Extras دايركت ميديا اكسترا وبعدين browse للفيلم الامبيج ومن ثم تحميله وتشغيله معانا ملحوظة مهمة: الفيديو حين يتم استيراده للدايركتور فهو عبارة عن ارتباط خارجي وواضح طبعا من الرمز انه عبارة عن ارتباط خارجي ولا يمكن ادخال ملف الفيديو داخل دايركتور نظرا لان ملف الفيديو حجمه في الغالب يكون كبير احنا عندنا ثلاث رموز للفيديو واضحين ده الكويك تايم وده الفيديو اي بي اي وده الريال بلاير وكمان اللي جنبهم هو الامبك النوع التالي من انواع الاعضاء هو التيكست النوع التالي من أنواع الأعضاء هو الفيلد بعدهم عندنا شوك ويف 3D فايل. ده بيتفتح على برنامج العرض بتاعه بنقدر نتحكم فيه دورانه أو في شكل العرض الخاص به زي ما احنا شايفين النوع التالي من أنواع الأعضاء هو الفونت وبالمناسبة موضوع الفونت موضوع محتاج لتوضيح لما بنكتب نص على الدايركتور عشان نعرضه في الغالب النص بيكون له فونت مكتوب بي بيتعرض بي ممكن البرنامج بعد ما ننسخه ونحطه على دي بغرض تشغيله على جهاز تاني يكون الجهاز التاني مع لهوش نفس الفونت ولذلك هتظهر الصورة مختلفة عشان كده مكروميديا عملت خاصية ادخال الفونت جوه البرنامج بغرض تثبيت شكل العرض وزي ما هو واضح عندنا احنا ممكن نعمل من قائمة insert media element font وبالتالي اختيار الفونت المناسب للعرض وطبعا هيالي بعد ذلك ذكر فايدة استخدام الفونت دوت الفونت طبعا له خصائص العضو التالي هو الانيميت جيف او الصورة المتحركة زي ما احنا شايفين الصورة المتحركة عند تشغيلها على البرنامج تظهر فيها حركه الصور الانيميتد جيف عموما هي صور حجمها قليل وفيها حركه وعشان كده هي ناجحه جدا على الانترنت وعلى البراوزر لكن احيانا ممكن حجمها يبقى كبير وما تبقاش خفيفه وده طبعا مرتبط بعامل عدد الفريمات المكونه منها وعامل مقاساتها الممبر التالي هو انيميتد كيرسور وده بيتكون من خلال وضع مجموعة من الأعضاء في الكاست ذات عمق لوني 8 بت. وبعدين من قائمة insert media element cursor وطبعا بتظهر قدامنا نافذة الخصائص العضو التالي هو الBehavior والBehavior ده كود مكتوب بلغة اللينجو الكود ده ممكن نسحبه ونوصفه على مجموعة من الأشكال على الشاشة وتظهر لنا نافذة الخصائص ونقوم بعمل بعض التطبيطات فيها كي يسلك البرنامج سلوك معين في لحظة معينة بعد كده عندنا الصوت من النوع شوك ويف اوديو بعد كده عندنا الممبر من النوع هفوك وده نوع 3D عندنا بعد كده الفلاش وده SWF فايل تم استيراده للعمل على دائركتور عندنا بعد كده الستاندرد باتون الستاندرد ريديو بوكس الستاندرد تشيك بوكس وواجب ان احنا نفرق بين الريديو بوكس والتشيك بوكس واستخدامهم في برنامج المالتي او حتى في عموم البرامج اي ريديو بوكس بيقصد بيه في الغالب اختيار من مجموعة اختيارات الاختيارات دي بتكون اما واحد في المجموعة اما التشيك بوكس فهو اللي ممكن يكون اختيارين في نفس الوقت معنا ممكن يكون اختيارين في نفس الوقت معنا وممكن ندخل العضاء التلاتة اللي فاتوا التشيك بوكس والريديو بوكس من خلال قائمة انسيرت او من خلال الرسم مباشرة من لوحة الادوات عندنا بعد كده الممبر من النوع اكتف اكس كنترول وزي ما احنا شايفين تم اختيار موضوع الكالندر او النتيجه لعرض لعرضها من لستة الاكتف اكس كنترولز اللي نازله على الجهاز عندنا بعد كده ممبر بيستخدم في عمل الدي في دي وتصميم الانترفيس الخاص بيها عندنا بعد كده الفا مينيا ميمبر وده لير فوتوشوب تم استيرادها بكامل خصائصها داخل دايركتور عندنا بعد كده ويب اكسترا ودي بتمكننا ان احنا نشغل هتي ام ال فايل عندنا بعد كده منبر من النوع دي ام تولز ده وظيفته يعمل حركه او انيميشن على ميمبر من الميمبرز الموجوده في الكاست وزي ما احنا شايفين بيعمل لنا زي افكت ميه او ريبل على الأوبجكت عندنا بعد كده برضو ميمبر للنوع دي ام تولز وهو خاص بعمل النجوم وبتحكم في سرعتها بعد كده عندنا الترانزيشن ميمبر وفي اكتر من صورة للترانزيشن ده بيكون ناتج عن تنوع انواع الترانزيشنز اللي احنا بنستخدمها في البرنامج دي من النوع الاضافي او اللي بيسموه الاكستراز اما دي لوحدها عبارة عن ترانزيشن من الستاندرد ترانزيشنز اللي نازله مع الماكروميديا دايركتور في حاجه مهمه تنظيم الاعضاء داخل دايركتور وتسميه كل عضو باسم يدل على محتواه عمليه مهمه للغايه كما انها تساعد في الوصول للمعلومه عند استيراد الاعضاء يجب تنظيمها واختيار الأعضاء المناسبة بعد تركيب الأعضاء يمكن حذف الأعضاء غير المستخدمة الأعضاء غير المستخدمة يمكن التعرف عليها من خلال استخدام Find ثم التوصيف على Usage أو الاستعمال واختيار Not Used in the score أو غير المستخدم في المبين الزمني ملحوظه قد يكون هناك بعض المفاتيح التي تم توصيفها من خلال الكود فيجب مراعاه عدم الحذف الا للاجزاء الغير المستخدمه حتى لا نقع في مشاكل